Négy év pereskedés után elértük, hogy támogatást kapjanak az államtól azok a családok, akik fogyatékossággal élő gyermeküket otthon gondozzák. A hat édesanyja, akiket a bíróságon képviseltünk, bátor küzdelmével több tízezer hasonló helyzetben lévő családnak adhat megváltást. A változásért megéri és kell is tenni. Tarts velünk! Adjunk együtt esét azoknak, akik másra már nem számíthatnak. Köszönjük, ha adód egy százalékával hozzájárulsz a működés.